Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni gábor egy lelkes gyakorlókat. Sziasztok! Gábor vagyok. Április eleje óta gyakorlok az Anonyi programmal. Egy hónap gyakorlás után meg tudtam tenni pár méter szobám belül járó kerettel, segítség nélkül. Két hónap után pedig visszahúzódott a lágyékségben, és úgy döntöttünk, hogy a sírvműtét halasztható. Ezek az eredmények meggyőztek arról, hogy a programmal való munka hosszú távon is hatásos lehet, és én pedig azon vagyok, hogy az eredmények, a eredményeket és a hatékonyságot maximalizáljam, amennyire lehet. Nagyon örülök, hogy veletek lehetek, és rendszeresen gyakorolhatok. Gratulálunk és nagyon köszönjük, hogy itt vagy. Köszönöm is.